سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتو فانده در یوتیوب تماشا میکنید امیدوارم تا اینجا از ویدیوهایی که براتون تحیه کردیم لذت برده باشیم مطابق محمود سمت راست پایین صفحه شما لیست کاملی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو میبینید و همونطور که میدونید اکثر فیلم های ما در آپارات و یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه اگه تا الان کانال ما رو دنبال نکردیم پیشنهاد میکنم همین الان روی این لوگو کلیک بکنید اون دکمه زنگولرم فشار بدید تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که براتون تهیه میکنیم به لحظه و زودتر از وقیه مطلع بشیم توی این ویدیو قصد داریم در خصوص تکنیک ای تیهش در و تأثیرش توی گری با هم صحبت کنیم گری، توی حوضه خیلی خیلی گسترده و مفصل مباحثش تا معاملگری در بازاری مثل فارکس یا بازاری مثل بورس علتشم اینه که توی این بازارهایی که اسم مردم یه سری قوانین و برای اون معاملات حاکم هست اما در بازار کریپتوکارنسی جریان مقدار فرق میکنه یه مقداری احتیاج هست که شما غیر از اینکه تحلیل میدونید روانشناسی معاملات بدونید و گره هایی که احتمال داره در مسیر رشد قیمت وجود داشته باشه را قبل از اون تشخیص بدیم توی این ویدیو در خصوص این موضوع میخوایم با هم صحبت کنیم اگر به این مبحث علاقمند هستین پیشنهاد میکنم ادامه ویدیو رو با هم ببینیم خب بحث ATH ای به عنوان یکی از مفاهیم بسیار مهم در پیدا کردن مسیر رشد قیمت این کریپتوکارنسی ها مورد نظر قرار گرفته ATH ای مخفف all time high یعنی حداکثر رشدی که اون altcoin یا کوین تا اون تاریخ داشته رو هم معرفی میکنه این قله‌ای که میبینیم یعنی قله‌ی قلعه تاریخی که تونسته تاچ بکنه و برگرده خب چه اهمیتی داره ما مثلا بدونیم یه ارزی، رمز ارزی حد اکسا قیمتی که داشته در طول تاریخی که از زمانی که پابلیش شده تا یعنی از زمانی که آی شده و رشد کرده تا الان مثلا چی بوده این چه کمکی به ما میکنه خب در ادامه با هم به این مسئله میپردازیم تو این ویدیو قصد داریم در خصوص کاربرد AT h, h, h, h معامله معامله‌گری با هم صحبت بکنیم و علائم سقوط و اصلاحی که میتونیم قبل از اینی که حالا یه قله جدیدی ایجاد بشه یا اینکه به قله قبلی برسه اونا رو تشخیص بدیم با هم در مورد اینا با هم صحبت کنیم و در ادام هم دو تا وبسایت بسیار مفید در این خصوص با هم یه بار چک می‌کنیم ببینیم که این کوینایی که توی بازار هست به چه صورتیه چقدر تا ETH فاصله داره و به نظر میاد که بتونیم اطلاعات خوبی رو با هم مرور کنیم خب داستان تاریخچه اینم که خب از زمانی که یه کوینی به صورت آیسیو عرضه میشه خب یه قیمت بسیار حالا پایینی داره نسبت به قیمتی که الان توی بازار داره باهاش معامله میشه این دقیقا شبیه اون IPO ای که تو بورسه ارز اولیه سکس این اون و تو بورس ارز اولیه سهمه یعنی سهم با یه قیمتی ارز اولیه میشه و وارد بازار میشه و از اونجا به بعد شروع میکنه اون اه وقتی که اول بار که این ارزه میشه تو بازار اولیه است و بعد که بین معامله گران شروع میکنه خرید فروش شده میشه تو بازار ساندیه حالا این آیسیو هم اولین بار ارزه شده یا به صورت مستقیم اومدن فروختن یا از طریق ایژراب یه مقداریش رو واگذار کردن در خصوص این دوتا موضوعی که بهتون اشاره کردم در مورد آیسیو که ما یه مجموعه کاملی در خصوص آیسیو آی چیه مقایسش با انواع ابزارهای مالی و اصلا دنیای برای خودش یعنی کسی اگر مثلا بخواد تو این حوزه وارد بسیار, بسیار بسیار بحث گسترده‌ای داره من یه ویدیوی مربوط به این مسئله رو که همون آیو سی او چیس این بالا براتون کاردش میکنه اما یه گروه ویدیو داره که اونو پیشنهاد میکنم برید توی کانال کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا بکنید داستان ایردراپ هم که خب میدونید توزیع رایگان هست همین کوین توکن که توی بازار وجود داره که حالا ما یک کوین بیشتر نداریم نام بیت کوین الباقش آلت کوین هست وقتی میگم کوین منظرم حالا اون آلت کوینه هست بسیار متنوع یه چیز حدود بالغ بر پنج هزار کوین و توکن و آلت کوین استیبل کوین توی بازار داریم که برای همه این واجههی که گفتم کلی ویدیوی آموزیشی توی کانال هست باست توصیح میکنم حتما توی کانال به دنبال این ویدیو بگردین اما اون چیزی که من اینجا برام مهمه که بهش اشاره بکنم بحث این تعداد, تعداد این ها token هاست که توی بازار وجود داره و این که شما چجوری میتونید خبردار بشین که این آی او داره انجام میشه و این ایر دراپ داره انجام میشه یه ویدیویی در این خصوص سايه کردین در مورد ایر که این بالا براتون کارد میکنم اینم ببینید چون به هر حال یه فرصتیه دیگه شما هزینه‌ای هم همه همینه که گفتم در کنار این موضوع بذارید که یه به خاطر اینکه این بحث بحث بسیار جذابیه خب خیلی سودا کلانی از این مسئله بردن کلاغورداری هم توش الا شالا وجود داره پس حتما مجموعه ویدیوهای مربوط به کلاهبرداری توی کریپتوکارنسی رو ببینید که به راحتی سرتون کلاه نذارن و خب برحال اینا محارت هایی که شما باید تو معاملگری یاد بگیرید ادامه بدیم بحث ایتیش در معاملگری ببینید سرمایه گذاری عملا بر اساس پیشبینیه شما بر اساس یک سری قواعد یا از طریق یا از طریق فاندومنتال یا از طریق یا از طریق پرایس اکشن معامله میکنید خب اینا متداییه که هر معامله بر اساس اون توانمندی و مهارتی که کسب کرده میتونه ازش استفاده کنه اما همه این تکنیکا خب همه به خودی خودشون جذاب هستن ولی هیچ وقت یه روش به عنوان یه روش بهینه وجود نداره هر یا میان ترکیبی از اینا رو میبینند خب ای چند به ما داره این کمک میکنه که چجوری من میتونم بر اساس قول قیمتی خرید بکنم وقتی که یه کوینی یه مثال واقعی تر بزنیم مثلا بیت کوین وقتی هفه بود اومد یه استارت زد رسید به ده هزار هزار رفت رو یازده بعد دوباره اصلاح کرد اومد رو نو بعد استارت زد شروع کرد رفتم بالا چارده پونزه بعد یه دفعه جهش کرد، به سمت 19 هزار و دلار خب این داستان چجوری میتونستیم تشخیص بدیم که اون موقعی که هفت هزار دلار بوده میتونست ۱ هزار دلار ببینه خب این خیلی مهمه این مهمه از این بابت که شما اگر مثلا رو هم هفت هزار دلار فروخته بودی یه حدود دوازده هزار دلار از دست میدادی و خب اینا برای معامله یه مارجین قابل توجهی خواهد بود ببینید یه چیزی وجود داره عکس عمل به قله های قدیمی وقتی که مثلا یه کوینی یه سهمی یه توکنی یه جفت ارزی به یه قله از قبل که میرسه یعنی مثلا رسیده به قله 9000 دلار بیت کوین میرسه به اونجا عکس عمل اكسولامل روانی یه چیز به نام روانشناسی معاملات وجود داره یه کانالی توی سایت آپارات هست من همینجا روی تصویر براتون آدرسشو می‌نویسم. یه قسمتی داره به نام روانشناسی معاملات. خیلی به شما کمک میکنه دقیقا اون تیکه‌ای که شاید اون حلقه گمشده یه تکنیکالیست، یه فاندامنتالیست که میاد بر اساس نمودار تحلیل میکنه یا بنیادی میاد یه بیزینس تحلیل میکنه دقیقا همینجاست. چرا چون قرار نیست همه مثل هم فکر کنن. شما ب... تحلیل خودت انجام بدی ولی میلیون‌ها نفر تو این بازار دارن فعالیت می‌کنن که اصلاً شاید بر اساس هیچ کدوم از این روش هم این کارو انجام نمیدن خب پس اون تیکه روان شناسی معاملات هست که روی این مسئله تاثیر داره برها قله های قدیمی همیشه باعث عکس اول میشن یعنی خیلیا به اون حوالی که میرسن حالا یه ماینس پلاسی بالا پایینش سعی میکنن که از اون سم، توکن، آلت کوین خارج بشن و اگر دیدن روند روند سعودی بود دوباره وارد شن. خب این نکته نکته مهمیه توی این گری پس اگر من ای چه هر کدوم از این کوینایی که دارم میخرم و بدونم در نظر یه مقداری منطقی تر دارم میبینم اینم در نظر داشته باشیم وقتی که مثلا یه دونه آلت کوینی 90 درصد اصلاح خورده از ای پس این پتانسیل داره که یک گزینه اصلا شما تک میاره هیچ معامله نود بکنید و دقت داشته باشین تک میاره اصلا تو هیچ بازاری جواب نمیده یه کوینی 90 درصد توی یه آل کوینی 90 درصد اصلاح خورده قیمتش ریزش پیدا کرد اومده پایین پس در بهترین حالت میتونه 90 درصد رشد بکنه حالا این یه گز... یه پس میتونه بیه تو واچ شما برای اینکه خب میتونم اینا بیشتر بررسیش بکنم نکته بعدی در خصوص این روندهاس ببینید واقعا این تأثیر خیلی زیادی داره روی این خرید و فروشمون ببین تعداد توییتایی که انجام شده توی توییتر در خصوص این آلت ها و ها بسیار بسیار تعیین کننده است چجوری بشماریم چجوری به این عدد برسیم خب این که کار خیلی سخته یه کار آماریه بعد دیتاش ما نداریم من من یه تریدر حقیقی ندارم دیگه خب یه سایتی هست به نام بیت اینفو چارت ما یه ویدیو کامل در خصوص این تولید کردیم توی کانال هست این بالا براتون کاردش میکنم که اصلا اومده دقیقا به شما میگه که تعداد توییت روزانه چجوری ترند توییته چجوریه رفته بالا اومده پایین داره مثلا تو کانال افتاده داره نوسان میکنه کلی هم شاخص این اندیکاتور ها و وجود داره که میتونید تحلیلش بکنی خب وقتی که میبینم ای تی فاصله زیادی داره تعداد توییتش هم داره رشد میکنه و جالب تر از همه اینکه روند گوگلش اون گوگل ترنز هست که شما امکانه اینا دارید که مثلا یه لغت رو بزنید ببینید تو دنیا روند سرچش به چه صورتی بوده اینا همه ورودیه برای شما که ببینید اون آلت کوینی و توکنی که توی واش لیست گذاشتی و عذیتش چجوریه ببینید رسیدن به قله قیمتی معمولا با یه اصلاح و سقود بسیار شدیدی هم همراهه یعنی اینکه وقتی که رسید خیلی شارپی رشت کرد رسید مثلا به 19 هزار دلار شما روزانه بود که هزار دلار رشد میکرد خب این خیلی عدد بزرگیه ش شارپی می ولی خب وقتی که میرسه به اون 1 هزار تا بعد دیگه آماده این باشیم که یه کورکشن خیلی سنگینی انجام بده یه اصلاح سنگینه تکنیکال این چیز رو دیگه وقتی که مثلا شارپی میره بالا خیلی یعنی سریع رشد میکنه. میگن اصلاش یه روند طولانیه و وقتی یه اصلاحی روند طولانی داشت، میتونه یه رشد شارپی هم بعدش داشته باشه که حالا این رشد شارپی رو شاید با این هافینگی که توی خورداد 99 روی بیتکوین انجام میشه شاهدش باشیم بریم جلو بح علائم سقوطه خب باشه از 15۴ 15 هزار دلار دوباره شروع کرد رش کردن رسید به۱ هزار دلار شاید میشد می و ۲۹ هزار دلار چرا من رو ۱ هزار دلار بعد خالی ای وقتی که الان به قول مرا فیلم رو میزنیم برمی کرده عقب خیلی راحت در مورد این اصلاح ها صحبت می کنیم دقیقا این اتفاقی که تو کلاس خیلی از این تکنیکالیستا میفته که یه سهمی رو میذارن یه جفت ارزی رو میذارن شروع میکنن تحلیل کردن شما اوکی خیلی راحته وقتی که اومده ریخت پایین یا مثلا اصلاح کرده شما راحت میتونه این خطا رو بکشین و نقاشی ها رو انجام بده و بگی آره خب مثلا معلوم بود اینجا میریزه خب اوکی از اینجا بودش بگو چه جوریه؟ این سوالیه که همیشه از اینا میپرسی توی هزار تا اگر اما میره اگر اینطوری بشود اینطوری ولی وقتی که روی نموداری که تحقیلاتش انجام شده خیلی راحت و محکم اظهار نظر میکنن اما توی این فاصله یه سری شاخص دیگه هم وجود داره که به شما کمک میکنه که بفهمی رسیده به اون topic که بپری بیرون ازش یا نه. یکی بحث رشد سریع و غیرادیشه تا دیروز مثلا یه alt ده سنت 20 سنت یک دلار 50 دلار بیست دلار روش می‌کرد حالا رسیده به 300 400 دلار پس یه دونه از این چهار تا سقوط سقوطو تیک زدیم براش یعنی اینکه رشد سریع و غیر عادی قیمت قیمت روانی و گره‌های ذهنی قیمت ببینید مثلا این یه سری عددا گیره گیر ذهنیه مثلا 100 دلار هزار دلار اینایی که مثلا خیلی رنده اینا یه ده هزار دلار اینا گراه های روانی وجود داره روش ذهنی وجود داره که معاملهگر ازش میپره بیرون یا اینکه مثلا نسبت بهش عکس العمل میده قبلتر از اون شروع میکنه تخالی کردن کوین و توکنش خب پس این هم بعد در نظر داشته باشیم که این گرد و مثلا اینا رو بعد از اینکه یه مدتی معامله میکنید و ریویو بقیه رو میخونید ما توی سایت کوین مارکت کپ اومدیم کلی اطلاعات در این خصوص بهتون منتقل کردیم که اینا چه میشه در موردش تصمیم گیری کرد پیشنهاد میکنم اونها رو حتما ببینید اینا مجموعه آموزشی کاملی هست که همشام هم خوشبختانی متاسفانه به هم وصله و شما مثلا توی بازه سه تا شش ماه یه تسلط خوبی نسبت بهش بدم میکنیم پیشنهاد اینه که حتما بخونید خب پس این قیمت روانی و گرای ذهنیشم ایجاد شد میریم سراغ بعدیش رشد کارموز این یک فاکتور فوق‌العاده مهمه یعنی این سه و چهار شاید خیلی بلد باشه زمانی که بیت کوین که نمادش BTC هست شروع کرد رشد کردن اون رشد شارپیه یه جایی رسید که بابت هر انتقالی 54 دلار هزینه کارمزد شبکه بود این عدد خیلی عدد بالایی 54 دلار و این نسبت به گذشته خیلی رشد کرده اود خب اینو از همون سایت بیتین اینفو چارتی که بهتون اشاره کردن میتونید در بیارید مربوط به هر کوین و توکن و آلت کوینی که مدنه حتی استیبل کوینی که مد نظرتونه خیلی بهتون کمک میکنه که ببینید به چه صورتی این نوستانات دارن انجام میشه و بحث بعدی تعداد تراکنش های تایید نشده است ببینید وقتی که شبکه قفل میشه یعنی شما باید منتظر این یه سیگناله یه سیگنال خیلی واضحه که انگار تو بازار دارن آژیر قرمز میکشن همه دارن فرار میکنن وقتی ترکنش های تایید نشده از یه چیز نرمال رشد قابل توجهی داشت بیانگر اینه که بازار آماده کرش کردنه و نسبت به این مسئله بعد خیلی حساس باشین شاید یک و خب بر دو تا مثلا شاخص پنجا پنجا باشن ولی سه و چهار توی همین علائم ثبوت و اصلاح وزن خیلی زیادی دارن پس پیشنهاد می‌کنم که حتما نسبت به این مسئله دقت بکنه یه مجموعه گروه ویدیوهای در خصوص معامله‌گری یه رمز ارزها تهیه کردیم بالا براتون کاردش میکنم تو پلیلیستش تعداد زیادی ویدیو می که حالا از خرید بیت کوین با ریال و کارت شتابی در ایران گرفته تا خرید و فروش بیت کوین و نوسانگیری و آbitیترااش توی صرافی خارجی خب فکر می کنم شما وقتی که این ابزارهایی که حالا توی این ویدیو براتون تشریح کردم و، بهش مسلط شدین دیگه یواش میتونی آماده که بری سراغم مثلا های خارجی تو بروکر‌های خارجی اونایی که میتونی بدون هیچ ممنوعیتی یا محدودیتی که اعمال میشه این روزا توش معامله بکنی و خب به هر دیگه گینش هم دیگه خودتون میدونه دیگه به صورت دلاریه خب تا اینجا ما در خصوص ای تی صحبت کردیم یعنی حد اکثر آل تایم های اکثر رشد قیمتی که یه دونه توکن داشته به من کمک میکنه که قبل از اینکه به اون نقطه برسه من ظرفیت رو بدونم و ترند رشدش رو در بیارم با استفاده از چند تا ویدیوی که براتون توضیح دادم شما تقریبا میدونی که احتمال داره کجا خالی بکنه میریم سراغ دو تا وبسایت که این وبسایت به ما اطلاعات بسیار خوبی میدن ولی قبل از اینکه بریم سراغ این دو تا وبسایت، میخوام این بغل توی این نظرسنجی شرکت کنیم که به این نظر شما کدوم یکی از این آلت کوین بالای هزار روز تا ای ایچش فاصله داره یعنی هزار روز بالغ بر چقدر سه سال؟ یعنی بیش از سه ساله که تو حالت اصلاح یعنی هی اومده پایین هی اومده پایین هی اومده پایین, هی اومده پایین. که دقت بکنید اگه کسی به این ابزار اون موقع سه سال پیش مسلح بود خیلی راحت اونجا خالی میکرد یه دو سالی هم میومد میشه است به قول معروف بازار رو نگاه میکرد حالا اگر الان شرایط رو مساعد میدید میتونست وارد بشه پیشنهاد میکنم که حتما توی این عبر نظر شرکت بکنید چرا چون میخوام جلوتر ببینید که چقدر هستتون صحیح بوده و برگردیم به اون روند آموزشیم خب همونطور که میبینید یه وبسایتی هست به نام altcoinindex.com آدرس این سایت رو توی دیسکریپشن همین ویدیو تو یوتیوب و آپارات براتون میذارم که بتونید ازش استفاده بکنید توی این سایت به ما امکان اینو داده که تمام این کوین‌ها کوین و تو رو ببینیم قیمتش لحظه شو بدونیم ATH چو بدونیم مثلا روی بیت کوین اینجا می میگه الان 6936 دلار رو 89 سنت داره معامله میشه و رو ATH چشم 19۶ ۶65 هزار دلار بوده تا الان 64 درصد 64 و 57 درصد کرکشن داشته توی با اون ATH که تعریف کرده براش و تاچ کرده به قول معروف و اون ATH هم در تاریخ 16-12-2017 بوده و 846 روز هست که این با قول معروف از اون تاپ میگذره نسبت به همین الانی که با هم صحبت میکنی اسکرول کنیم بیایم پایین میبینیم که این 800 به مثلا 80 میرسه، 50 میرسه، رشد میکنه دوباره 800، 200، 800 آها اولی هزار اینجا دادیم دیدیم، زیکش هزار دویس و 98 ممایز هشت و صدام درصد اصلاح داشته و رسیده به سی دلار شیش دلار در صورت یه روزی سه هزار و سد و یک بوده بی این پایین تا هم که کنیم بی پایین بازم میبینید این تغییر کرد دوباره یکی دیگر رو دیدیم آگور با نماد رپ این هم به نه دلار رسیده که در بالاترین قیمت با نویده هفت درصد اصلاح به مثلا تاپش یک دلار بوده. خب پس به این راحتی دیدیم که چقدر اکثر این کوین ها و توکن ها اصلاح داشتند و اومده قیمت های پایین یعنی بازار ارزشش اومده پایین و شما اگر یک کدومی میخوایید انتخاب کنید میتونید نگاه کنید که مثلا چند درصد چقدر فاصله داره هر چقدر این عدد کمتر باشه این مثلا 86 روز پیش بیتکوین اسوی 86 روز پیش این اتفاق برایش افتاده یا تزوس 50 روز پیش این اتفاق برایش افتاده یعنی 50 روز قبل با تاپ قیمتیش بوده الان مثلا 1.96 قبل مثلا 91 بوده در نظر داشته باشیم که هرچی فاصله بیشتر باشه مثلا یه دونه سیگنال و نه سیگنال قطعی خب بریم سراغ بعدی وبسایت بعدی در همین حوزه است این آدرسش Uh, coinjco.com uh, که من این آدرس رو توی دیسکریپشن همین ویدیو تو یوتیوب آپارات میذارم که شما بتونید ببینید یه قسمتی داره به نام alt time high که هم اتی اچ هست ببینید که اینجا هم همین عدد گفته ذره درصد با هم تفاوت داره علت اینه هم که این درصد با هم تفاوت داره اینه که قیمت توی این بازار یه قیمت یکسانه یه ثابتی توی کل دنیا نیست هر کدومشون یه قیمت دارن اینم وقتی که بری توی قسمت مثلا این پیش فرداش می‌بینی که مثلا میگه من قیمت رو بر اساس سایت فلان گرفتم و خب حالا دیگه به هر حال بیسشون یعنی اون متدولوژی که برای این محاسبه و در یه جای پیش‌ورزی گذاشته حالا بر اساس اون فرض به این رسیده که همونطور که می‌بینید قیمتو گفته ای تی اچ گفته زمان میزان درصد اصلاح از اون تایم رو گفته زمان تاپش رو گفته و مارکت کپ رو و اطلاعات دیگه‌ای که در این خصوص هست اسکرول کنید بیاین پایین دونه دونه اینا رو میتونید پیدا کنید پس با این روش ما تونستیم که به این مسئله بپردازیم که چقدر فاصله داره و این فاصله به من میتونه کمک کنه به عنوان سیگنال ورودی و اگر داش نزدیک میشد به اون قله قیمتیش و دیدم کارمزد شبکش رفت بالا که بر اساس همون سایت بیت اینفو چارت که بازم تاکید میکنم حتما ببینید اون ویدیو رو و اینکه دیدم که میزان تایید نشده روش رشد کرد یا میزان توییتایی که توش داش انجام میشد حالا مثلا وقتی که کرکشن انجام شده رو 90 درصد 60 درصد هست مثلا توئیتا زیاد شد ترند گوگلش رفت بالا اینا سیگنال سیگنال ورودیه اینا رو کنار هم میچینه یه معاملهگر حرفه‌ای و بعد تصمیم میگیره شما تکمت غیره به هیچ عنوان نمیتونید تو این بازار معامله کنید کما اینکه اصلا این بازار یه بازار عجیبی هم هستش که چون مثلا نظارتی هم روش وجود نداره در قیمت مانیپولیشن و شدت انجام میشه نهاد ناظر سازمان بورس هم نداره که بگه مثلا کسی دستکاری در قیمت انجام داد با عنوان متخلف میگیرش نه انجام میده اصلا یه سری کانال بنام پامپ و دام وجود داره که این کار انجام میده و توصیه میکنه به هیچ عنوان نرید گیره اینا بیافتیم ما یه سری مجموع ویدیو تهیه کردیم این شناسایی روش های برداری توی بازار رمز ارزا و ارزای دیجیتال که دقیقا به این پرداختیم و شما وقتی اینا رو همه رو بدونی بدونیم نسبت به خرید و فروش تصمیم گیری کنید امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین با مفهوم ایتیش آشنا شده باشین و کاربرد و اهمیتش رو درک کرده باشین اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ما رو لایک کنید برای دوستاتون به اشتراک بذارید تو سایر شبکه‌های اجتماعی با اشتراک این ویدیو از ما حمایت می‌کنید و دو تا ویدیو مرتبط با این موضوع این پایین براتون کارد میکنم که بتونید ازش استفاده بکنید ضمنا اگر به مبحث کریپتوکارنسی علاقمند هستی و دوست داری توش یه معامله گر حرفه‌ای بشی با یه بازار جدید و یه آینده جدید آشنا بشی پیشنهاد میکنم همین الان روی این لوگو کلیک بکنی اون هم فشار بدی و عضو کانال ما بشی ممنون که تا اینجا ما رو دنبال کردین آیدوارم لذت برده باشید خدا نگهدار